Денис показує екземпляри, які невдовзі продаватимуть на онлайн-аукціонах та в групах соціальних мереж. Тут можна побачити російський корабель, байрактар, годинник з надписом. Прифронтового міста і тризуб з якорем, що його символізує. «Це теж символ виконаний символ. Це з звичайного металу, от герб з броні орківської. Годинники є. є у нас. «Ось такі марки, вони більш дешеві, йдуть, це герб тільки з Орківської сталі, сама марка з звичайного металу. Ось така, символ міста Миколаєва, це повністю з броні МТЛБ, МТЛБшка з Вознесенського напрямку». За словами Дениса, спочатку повномасштабного наступу російських військ на його підприємстві обробили понад дві тонни металу. Це і ті вироби, що пішли на аукціони. З молотка до Збройних сил України перевели майже 2 мільйони гривень. Покупці є в Україні та поза її межами. На всіх виробах є координати, де була розбита техніка. Тут вони ось тут відбиті і серійний номер. Кожен виріб, там є серія, оцих буде 100 штук цього залишилось вже 50, 50 екземплярів, та серія буде закрита, більше ніколи не буде повторюватися. Плазмова різка. Так, розтрощені українськими військами борти окупантів перетворюють на елементи декору, подарунки або сувеніри. Перший сувенір, зроблений з ворожої техніки, продали в квітні. З міркувань безпеки Денис не розповідає, де розташоване виробництво. Говорить, що у технологічному процесі задіяно 10 людей. Це дизайнер, слюсарі, оператори станків тощо. Окрім цього, бійці Збройних сил України роблять все, щоб виробництво не залишилось без сировини, говорить Денис. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.